Ahojte, vítam vás pri 55. videu tentokrát opäť ideme do Mostaru a tentokrát to vôbec nebude tradičné nebudem chodiť po pamiatkách pretože sa mi nechce a už ich poznám a vôbec sa nebudem snažiť pretože keď sa snažím točiť videá tak to dopadá zle a keď sa absolútne nestáš, snažím strčím tam voľaké video kde preskakujem plot tak má 100 zhľadnutí za pol minuty a keď robím video o 25 dní. 40 ho upravujem <laughs> a vôbec nie som typ človeka, ktorý by zveličoval. Tak to má proste nulový úspech. Takže ideme vyrátať videá, kde som úplne že sama sebou, úplne že sa nesnažím a ukazujem vám to, čo naozaj reálne zažívam bez akékoľvek snahy zapôsobiť. Verím, že si výlet do Mostaru užijete so mnou a... Cítite tú atmosféru Balkánu? Tak čaute! Závod skoro zastrelili <laughs> ja som to tu chcela koľko diel majú no však som im to chcela vyfotiť no. čo je na tom predsa odfotiť si diela čo to je trestné no ešte som len došla do Mostaru a už ma chcel očubať jeden čo má parkíranie dom ale nezna on že ja znam <laughs> a nepodarilo sa mu to Idemo, Idemo. to tak, keď vidím, asi spomínam na obdobie spred 3 rokov, je tu aj tá čamína. Oh, strašne som skupila takéto jedlo a nedopadlo to dobre, no. myslela mm. som, že zomriem. Ja to sa preháňam trošku, ale iba trošku. Proste to bolo nejaké pokazené, alebo ino bolo určené na môj žalúdok proste. Podzemné parkovisko, ako z hororového filmu. Hodinu to tu hľadám. Idemo, ne znam. To no ne zna nikoga. Míňa si jedana. Katastrofa. Katastrofa. Podľa nienormálne, no že toto. Nie. Teraz som si dal špinivú ruku. Týto sa skáče. To je logické, tá stena je tu na to, že. Však si to tak na to to oh je. Pýtam si tú krvnečku. OMG. Civilizácia. Civilizácia! against Još jeden. Ja, ja, ja, ja. si otázku. Prečo sa tu necítim bezpečne? A neviem. Proste si to tu ako si neviem užiť. Toľko uh, ľudí, ktorí chcú odžubávať je tu. Tak neviem, no. Niekedy ma ten balkán proste tak nejak uh, prestane baviť. Šita kríž, rozpadnutá budova, komunistická budova, historická budova